Okay, uh, ni malam first. Malam first, kita ada dekat um, tanah kuburan ni. So, kita akan malam ini dalam 2-3 malam. Ni, uh... Angka, Angka seseorang. Jom, kita teruskan ekspedisi tu. Kita akan melawat. Um, first. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kalau boleh, censur apa yang Angka cakap ni. Haa, rakam apa tu? Haa? <laughs> okay, dekat pokok um, <laughs> ni. Meh meh meh abang jangan jangan terlalu kita kita meh. Okey ni kat pokok ni kalau kita dekat sini macam ada sesuatu yang ada um, rasa aura yang sangat aneh. Ni ada kita ada kita punya saudara <coughs> seorang ameh sangat ni. Eh. Saudara <coughs> seorang uh, pengamal perubatan yang akan membantu kita kalau ada apa-apa ni ustaz mak ya. Sebab so, ustaz ustaz rasa apa ada apa gab gab. Kalau ada benda tu muncul saya dijejelai dulu ya. Ustaz ni dari bandar Bakau ustaz. Ah, tengok daripada apa? Ni ah masuk sini. Kau tengok daripada pokok ni apa? Ada. Ada macam punya aura yang... Kak kalau boleh boleh tengok bulu rumah saya, bulu rumah dah. Dah tutup mulut sikit sikit. Tutu, tutu. Hui. Hui. Hui. Kejap, kejap, kejap, kejap Uncle, uncle kan ni Kaki-shaki oh. Dah hilang, dah hilang Dah hilang eh Tadi dia ada di kat sini Mana, mana Tadi, tadi dia ada di kat sini Eh, eh sini, ni, race ha. ni eh Tapi mula dah kena flying kick ni. Sebab <ganti genit. coughs> Abuk, bodoh Sorry, sorry Sebab kami tak berbayang kami boleh buat apa-apa saja Zoom, zoom, apa itu? zoom Apa, zoom, apa tu? tu? Zoom, apa benda tu? Apa benda tu? Tu, buruk, benda Tak, tak, tak. Angka, angkat-angkat, angkat-angkat saya, saya takut ni. Nampak lah. Ni lari ke jangan tak? Eh, belari lah, belari. Belari, belari, belari. Sabah. Uh, Sabah. Sabah. Uh. Saya Selesa sedang melari. Uh, di sini di mana kami tak perasan pun penampakan. Okay. Uh, dekat sini lokasi kedua. Salutar ada gintir. Tak dapat uh, menangkut penampakan.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 tidak, tengok, tengok, tengok Bagaimana tu apa Nak luda sana Tidak di sana Tidak di sana Jangan raka Jangan raka Jangan nanti Nanti mereka perasa So, kita kita lukis dengan terus ni Kenapa takut? Sebab nanti dia akan melamuk Benda ni sensitif dengan cahaya jadi saya sudah tamatlah. Anjing tu! Mana? Tak punya anjing. Anjing. Penampakan anjing. Berapa anjing? Sebab dekat dekat kawasan ni yang saya tahu tak ada anjing. Oh, awak dah benda dekat ni. Mata apa benda eh, apa, apa, apa benda apa tu? Gerak-gerak. Tu eh, lari dia lari. Semua lari-lari. Sampai je itu. Objek tersebut tidak dijumpai. Di manakan mereka? Ini ada gambar yang sempat kami tangkap.